Salam, bu həftənin ən yadda qalan hadisələrinə söz ardı verəcək. Bu həftə keçən həftənin söz ardı verilişinə də söz ardı veriləcək. Keçən həftə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən həmçinin, Qərbin-Azərbaycan və ya Ermənistandan gözləntilərindən danışmışdıq. Bu dəfə isə daxiliyiz siyasətdən danışacaq. İlk öncə diqqətinizə bitin diziyanı çatdırmaq istəyirəm. Bu il növbədən kənar prezident seçkilərini baş tutdu. Və bu seçkilər dönəminə nəzər salaq. Seçkilərdən dərhal sonra parlament seçkilərinin də keçiriləcəyi gözlənilirdi. Nazirlərin isə %90 dəyişik iləcəyi deyilirdi. Ancaq həm nazirlər məsələsində, həm də parlament məsələsində gözləntilər özünü boşa çıxartdı. Səbəbləri bilmək istəyirsinizmə? Elə isə ekranı biraz daha yaxın eləşin. Prezident seçkilərindən sonra İlham Əliyev Ramiz və order təqdim etdi. Orderin təqdim etmə mərasimində İlham Əliyevin sözlərini xatırlarsızmı? Siz bizim üçün çox vətəşarlıqlar etmişsiniz. Sizin dövlətə olan xidmətləriniz danılmaz faktdır kimi sözlərini işlədərək sanki onu yola salırmış kimi danışdı. Ya vəlvələdən, ya da zəlzələdən. Cənab Mehdiyev öz mövqeyini yerini qoruyub saxlamağı bacardı. İndi diqqəti başqa bir istiqamətə yönəldirəm. Apreldə baş tutan seçkilərdən sonra, may ayının 14-də Əli Həsənov Türkiyəyə səfərə geddi. Səfərin məqsədi nədən ibarət idi? Səfərdən hansı məsələlər müzakirə olundu? Səfərin manşetlərə çıxarılmasının pərdə arxasında nələr dayanırdı? Bütün bunlar ictimaiyyətə açıqlanmadı. Manşetlərdə yer alan xəbərin başlıca məqsədiyi mesaj vermək idi. Əli Həsanov kimi əvvəl nəyə mesaj verirdi? Gəlin, bunları müzakirə edək. Ramiz Mehdiyevin yola salandığından sevincəyə olan Həsanov prezidentin yanında Ramiz Mehdiyevin yerini tutmaq üçün bir neçə təqtiki gediş etmişdi. İllərdir siyasi arenada yer tutan, Azərbaycanda güc və söz sahibi olan boz kardinal, yəni Ramiz Mehdiyev, bundan xəbər tutmayacaq qədər bəsit biri deyildi. Sadəcə, Həsənov bunu unutmuşdur. Rəsmi Moskova qarşısında öhdəliklər götürən prezidentin köməkçisinin Ramiz Məhdiyev vəzifədə qaldıqdan sonra Rusiyayla olan münasibətləri də itibarı da sıfır etmişdi. Niyə cürə? Çünki Rusiyanın Azərbaycanda en, ən itibarlı cüvəniləcək adamı Boz Kardinal idi, yəni Ramiz Məhdiyev. Onun yerinə keçmək Rusiya-Azərbaycan məsələlərini tənzimləmək qədər çətin məsələ idi. Siyasi savadı o qədər də yüksək olmayan Həsanov üçün bu çox çətin məsələ olsa da buna boyun olmuşdu. Ancaq göründüyü kimi bu öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədi. El olmasaydı, indi Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Məhdiyev yox, əli Həsanov olardı. İndi keçək Prezidentin köməkçisinin Türkiyə səfərindən, Rusiyadan əli üzülən əli, indi də Ramiz Məhdiyevin yanında Olan itibarını itirmişdir deyə məcburən özünə bir himayədər tapmalı idi ki, ölkə rəhbərliyinə sözü keçsin. Bu da yalnız və yalnız Erdoğan ola bilərdi. Bəs əlaqələrini işə salıb Erdoğana sığınan, bununla da vəzifəsini qoruyub saxlamağı bacaran Əli Həsənovun Türkiyə qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bildi mi? İlki məlumat olaraq deyim ki, yox, bacarmadı. İndi başqa bir məsələni göz önündə çəkirəm. Sonra Əli Həsənov'un fərasətsizliyimi hüsusuna yenidən qayıtacaq. Vətən olmadan heç bir şey olmaz, bilirsinizmə? Bəs vətənimizə göz dikib satanlar nəyə görə Prezidentin komandasında yer alır? Bəlkə də Deputat Fəzail axamalı geçən günkü açıqlamasında bunu nəzərdə tutmuşdu. O demişdi ki, Prezidentin komandasında pis adamlar var. Bəs bu, pis adamlar kimlərdir? Bildiyiniz kimi, ortada dağlıq Qarabağ məsələsi var. Qarabağ məsələsini həll olunduqdan sonra xalqın prezidenti olan etibarı 1-5 artacaq. İndi qəribə sual ortaya çıxır. Bundan narahat olan kimlərdir? Əslində, Qarabağ məsələsi nə qədər siyasi məsələ olsa da, bir o qədər də vətə məsələsi, şərəf məsələsi, qürur məsələsidir. Qarabağ məsələsinin həll olunmasını istəməyən qüvvələr var. Bu da anılmaz faktdır. Qarabağ məsələsinin həll olunmamasında isə maraqlı olan tək qüvvə var ki, o da Rusiyada. Səbəbi isə bəllidir. Eynən Ukraniya məsələsində olduğu kimi bölgəni nəzarətdə saxlamaq istəyən Putin hər vasitə ilə ölkədəki qadrları və söz üçün Putinin tapışırıqlarını yerinə yetirməyə hazır olan şəxslər vasitəsilə bu danışıqların uzadılmasına, münaqişənin davam etməsinə nail olur. Kesen həftə bu mövzuya Toxunmuşduq bir daha doğunaq. apa bağlanması əsas səbəbi bu münaqişənin həll olunmasında edilən cəhdlərə qarşı buraqdığı siyasi səhv idi. Əslində, APA-nın vurulması Əli Həsənovun vurulmasına bir işarə idi. Qaydaq Həsənovun Türkiyəyə gəldiyi kələyə. Yerini möhşəmləndirdikdən, vəzifəsində qaldıqdan, qalmağı təmin etdikdən, sonra sakit durmağı bacarmayan Əli Həsənov yenidən Rusiya ilə olan münasibətlərini işə salmağa, bu münasibətləri yaxşılaşdırmağa cəhd etdi. Çünki o yaxşı başa düşürdü ki, Ərdoğan Əli Həsənovun cüzü səfini ona bağışlamayacaq. Bu səbəbdən Rusiya yançıları ilə danışıqlara gedib, həm Rusiyanın etibarını qazanmağa, həm də Ərdoğanın gözündə özünü yüksətməyə cəhd etdi. Türkiyə ilə yaxınlığı ilə tanınan sayt rəhbərinin həbs edilməsi və yenidən Əli Həsənov'un dırnaqaraqsız səyləri nəticəsində azadlığa buraqılması məsələsinin də arxasında sadaladığım bu faktorlar dururdu. Həsənov yenə də bütün planı üz gözünə buladı. Belə ki, Abad ərdən getdi. İndi həm Türkdən, həm də Türkdən axılı vəziyyətə düşən Həsənovı heç Erdoğan öz vermir. Elə, götürək 15 sentyabr Bakının işğaldan azad edilməsi günü münasibəti ilə Türkiyə prezidentinin Recep Tayyip Erdoğanın Azərbaycanın rəsmi səfəri çərçivəsində dövlət məmurları ilə salamlaşma prosesini 3-cü yerdə dayanan Əli Həsənov nə qədər gülərüz olmağa, xoşməramlıq siması almağa çalışsa da, Erdoğan və ölkə başçısı soyuğu münasibəti özünü biraz bürüzə verdi. Bu ilin iyul ayında Ərdoğanın Bakıya rəsmi səfəri zamanında belə olmuşdu. Ancaq ondan öncəki səfərlərdə Əli Həsənovun Ərdoğanı qarşılama mərasimlərində heç bir iştirakı olmayıb. Nəinki Türkiyə prezidenti heç bir prezidentin qarşılama törənində iştirak etməyib. Bir çox siyasətçinin seçkilərdən öncə və sonra Əli Həsənova pankartın verilməsini bildirirlər ki, bu belə deyil. Heç bir halda qonşu ölkədə Kimsə öz qadrını saxlayarsa, onun göz önünə çəkməz. Və sənin mahiyyət də tam olaraq bundan ibarətdir. Hələ Həsənovun vurulmağının ən yaxşı yolu onu zirvəyə qaldırıb oradan aşağı buraxmaq ola bilər. Sadəcə bu qədər.